قص نظرتي ليكي في السنة مش محتاج اعرف انا اللي مغيرك قولي لا داني اللي على لازم ابعدك اكتر ما كنت محرك و في فكور انا فكور في وشك في لو شوفتيني سوت فعيد جنبي لمسه عشان ما يتركي الشوكي ما تحنيش عشان ده مش ما عادش ليكي مكان في قلبي كنت اطلع لك كل رصاصة قلبي كنت ايبقى اقربني علشان بهرب لك بهرب مستحيل معندش شيء في قلبي غير الألاعيب فاقد تهربي قبل ما يطلعوا فيكي خافي على نفسك انا أتغير عساك تستني استنيني ولو إلا القلب اكتفى كل شيء بدر انا اتفيت انا انا انا خاف على نفسك انا اتغير عساك تستني استنيني ولو إلا القلب اكتفى كل شيء بدر انا اتفيت انا انا انا تقز في المالطة ومفيش لا قولني تسمع ولا تلبي ولا تميك انا مليت من العتاب و وحبي وحبي لي ليك حمتي حماكي من انا زيكي خافي على نفسك دلوقتي ما عادش لا حب ولا عالك ما عدتش انتي جنبي انت ما عادش تاني عليك هجري خافي على نفسك انا ضغيرك عايزها تستني استنيني ولا وكرت القلب اكتفى كل شي باضل نسالك انسي انسي انسي ، على نفسك انا اتغير عايزه تستني استنيني ولا هو كرم الا البكتافك كل شيء بعد عنك نسالك امشي امشي امشي